شوف شوف شوف شوف وحق الرب قلت نصور في فضل اللحظة جاءنا كان كان بفارتاج والله قلت اخليهاكو وان بفارتاج اللحظات وانا كان بفارتاج هاد اللي قبل ديال بمجفراء كنسلم على الولده انت لا شوفوا السلسلة من بعدها لحقك ش... كاملين اخذناهم من ديورهم ورتناهم حتى لديورو وكنشكر ابراهيم اللي مشى معاهم تثلطر وصورهم واحد واحد الدراري وحق الرب إلى اكبر انجاز درت في حياتي وانا فخور به وحق الله هذا وحق الرب حتى تي تاخذ شي واحد تقابلو 3 موا من كلشي تيقول صافي نهايه الكاريير ديالك ملي تلاقيتي مع هادوك وتربطو وكل وكلشي فخور بهم ####فينا <تصفيق> <ياه> هاوس ش شي# <شاش> شد# الدراري شوف# <تصف> شوف# شوف# شوف برقل شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد الشي شهاد فوانا الدراري النصيحه كانت هي لا صدقات صور اخي السيمو ما دويش على التجربه مع فرعاون برقال الدراري هادو لانها قدرت تكون نهاية ديال الاي كوميرس والنهايه ديال الكارير ديالك صور 3 مو صدقات بارطاجيها ما صدقاتش ستر الفضيحه ديالك وخليها نفس الصوره قلت لها فضيحه ولا الونتربرونريا الساط الونتربرونريا اول حاجه هي تاخذ الريسك كل شي تيقول لي باغي نلعب في حاجه مضمون وباغي المضمون كاين شي لوط خبوناري انا عطيك الدرس الاول لي انا باليوحي كيتقول ما ما يمكنش ياجي حلي الباراشوت باليوحي وكان معايا انا ص راجل وكان معايا زوج رجال نحياو ونموتو الدراري قبل ما نطيحو في الله. قبل ما يرجعوا للمغرب خصهم كره الصوفا خدمو علمناهم ولا وناضين وشدراتك تلاه صافي والحمد لله بتوفيق من الله والله جابي كيسمح فيك الله ملي كيشوفك غادي في شي طريق ما غاتفات تا واحد ما كيسمحش فيك البنات عاد يكون معاك الله ليك تكون فشي طريق اللي صعيبه عاد تيكون معاك الله الدراري وحق الرب بلا كلشي كان كينصحني سيمو نهايه الكارير ديالك هذوك الناس ما تقربش ليه باش قربك الفرعه ولاش قربك البرقل سيمو راه بنيتي واحد السمعه سيمو نهايه الكارير ديالك عرفتي شنو تدير صور معهم ديك 3 بوا بارتاجيها بارطاجيها بس بارتاجيها وكنت كنقول لهم الدراري لونتروبخوناغي هي ماشي هذي لونتروبخوناغي هي كتلاح وكتحل الباراشوت وقبل ما تنزل الارض كتكون قدتي المشاكل اللي, اللي عندك كل شي تيقول لي يا واخ خويا تيقول لك هذه هي دي النهايه ديالك من صحابي المقربين ودرناها وبارطاجي داك لايف ودخلنا عليها وما شوف حتى حاجه ما مضمونه توفيق من الله سبحانه وتعالى ما نقولش لك وحق ربي الى الله هو اللي خلى ذوك الشباب يتكادوا وحنا ننجحوا واش كاع واش حنا واعر والله تا انا مصدوم من داكشي حنا كنا ما هذا. والله كنا وبيقل. ولكن الحمد لله لا يصح. الله ان الله اه ان شاء الله تبقى باف 600 مليون 600 مليون اه راه مليون عاوتاني بين المية والو